السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم طيبين بخير مبسوطين؟ رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع أندد نايتمير زين لهب، شكرا شكرا شكرا لكم على الدعم الجامد على الحلقة الأولى من السلسلة، وشفتكم جدا جدا متحمسين وهذا نساني التعب كامل، شكرا لكم صراحة، واليوم جبنا الحلقة الثانية من السلسلة. طبعا اللي صار في الحلقه اللي راحت انه انكل تحول الى زومبي وداهم المزرعه والبيت وحول ابيجيل الى زومبي وابيجيل حولت جاك مورستن الى زومبي ايضا جون اضطر انه يحبسهم في البيت عشان هو يروح يدور العلاج المناسب والى اخره طيب قبل ما نبدا في المقطع اتمنى انكم تشاركون في القناه لو ما كنتم مشتركين وتفعلون جرس التنبيهات ترى ما بقي لنا إلا شوية على المية ألف وأنا أتمنى من خلال هذه السلسلة إننا نوصل للمية ألف يا لهبيين أما الآن خلونا نبدأ في المقطع طيب زي ما تشوفون الحين عندنا حصان أبغاكم تعطوني أسامي مناسبة لهذا الحصان أبغى اسم كذا مناسب يعني شوفوا صراحة كلعبة قديمة يعني الفين وحاجة فالغرافيكس والهذا شيء يعني محترم صراحة يعني يشكروا عليه روكستار يعني روكستار دائما متقدم على جميع الألعاب ناحيه الجرافيكس والإتقان وكذا يعني نكون يعني صادقين يعني. طيب أول مهمة عندنا راح تكون في بلاك ووتر ولازم نروح لها طبعا ليه ما تمشي في الطريق أوه ايش في ايش في شكله تعبت الحصان بزيادة. يا صالح ليش ما تمشي في الطريق؟ يا اخي الطريق هذا للمنوبة ها؟ ما في الا اطلع فوق الجبل، اطلع من فوق الجسر، اطلع من فوق يعني ما في الا اختصارات، اتوقع كلكم سو- كنتوا تسوونها في اند ديد نايت، مير نايت مير، كنت تسويها في ريد ريديمشن. طيب وصلنا بلاك ووتر وشوفوا قد ايش محروقة. والناس يعني خايفين تركت من كلام يعني God save us يا الاله انقذنا يعني من جد من جد خايفين يعني شوف الدنيا محروقة كمان تتوقعون نحصل زومبي شوف في سيارة God save us يا اخي بلاك ووتر يا اخي هنا احسه احسن من الاول أحس هنا متطور أكثر فيها سيارات فيها مباني أما في الـ Red Dead Redemption 2 كانت يعني أقل تقدم What is going on? Well, well sir, I am a man of science, a man of great learning, a, a thinker, a, a wise man. And I'll be honest with you, sir, I haven't got a fucking clue. Why well, ain't that dandy. Well, what should we do? Well, I suggest we try to find other survivors, band together and find a cure. Or fight to the death, trying. Well, that sounds great and all, but I'm uh, but, uh, just peachy. But, but I'm not sure that I'm, I'm cut out for such shenanigans. Uh, I was thinking more that uh, finding a horse and, and riding back to the civilized north at the speed of knots before writing a paper on the events from the comfort of my study. Uh, I'm a scientist after all, right? I mean, I, I, I can't do much science if I'm some bloodshot dervish's lunch, can I? Much as I would like. Your sense of duty is very impressive, Professor. I'm gonna search the back street for survivors. No, no, perhaps staying with you would be safer. Ah, could could you just wait a sec here? Would you please? I'm going to wander down that lonely deserted street and get my back. No? Fouf fouf. Yeah, تم الدعس بنجاح. تحول الى زومبي ان شاء الله مبسوط ها أوه قام شوف شوف قام قام قام يوه عليهم خار... شوف شوف شوف كيف شوف والله صراحة الشوت فيها والشوتر واطلاق النار مرة رهيب. طيب الان هذا ق- كان يعني كان بيجي معانا لكن زي ما شفته تحول الى زومبي وكان مو عارف ما- يعني ما عنده اي فكرة ايش صار في في العالم وايش إيش, ايش المرض هذا اللي انتشر. مع انه يعني يعني بروفيسور ويعرف الاشياء لكن يعني ما عنده اي فكرة حيال هذا الموضوع. عندنا مهمة ثانية الله في الا جلد هنا طيب خلينا نشوف ايش ايش عنده هنا يا ساتر Anyone here hello Anyone here Come out. It's okay. Come out. I don't bite. Bad joke. I mean, come out. They got my family, mister. And mine, I fear. I saw my mom rip my daddy's face off and drink his blood. And they were happily married 20 years. I'm sorry. Mama, because she's been dead for three years from the smallpox. Nish? Your mama was dead? And I saw her walk up onto the porch. And then boom! She ate my daddy. You weren't. You weren't a bad man, mister. You weren't. Sure, he, he liked to drink, but, but he weren't bad. And. Sure, he lacked the company of women, but he weren't bad, mister, he weren't! No one deserves to have their blood drunk. But you said your mother was dead. Yeah, her and Mr. Braithwaite. He's been dead a year. And then yesterday, he walked up that street eating dogs. And he loves animals! All the dead folk have come back to life, mister. Only they ain't happy. It's a funny kind of salvation. all the dead folk all the folk buried at the cemetery over by the churchyard my god i want go have a look you want to come no, i already seen my mama i don't need to see any more of my relatives here mister take this if you can burn them maybe you can put their souls to rest ستكتشفه. ستكتشفه. ستكتشفه يعني فوق ما الدنيا ملخبط انتي كمان باقي حاقدة وتبي لنا تحرقين عمك. طيب خليني اوضح لكم نقطة ممكن ما فهمتوها، المرض هذا أحيا حتى الموتى يعني مو بس آه الناس العاديين اللي أصيبوا بمرض صاروا زومبي، لا يعني حتى الموتى صحيوا من الموت كزومبي. يعني شوف كيف يعني الدنيا مليانة وملخبطة. طيب الآن البنت هذي أعطتنا ال شو اسمه التورش هذي عصا النار عشان نستخدمها تقول إنه تقدر تحرقهم بيها وإنه سلاح قوي وإلى آخره. خلينا نشوف هذي وين مكانها. حلو في بلاك كويس. المشكلة اللي عرفته لما لما تقتل واحد بس يجون كلهم شوف كيف شوف كيف مدرعة مدرعمة هذا على طول. أوح. يا اخي الحصان مرة يتعب بسرعة يعني بزيادة كمان. الله تفتكرون هذي المقبرة؟ الشخص الذكي فيكم راح يعرف ايش كان موجود هنا. هنا كان شي موجود خاص بالعصابة وشي يعني مهم للعصابه وتعبوا عشانه وصارت لهم لخبطه عشان هذا الشيء وهذا الشيء موجود في هذا المكان يعني كان موجود فتتوقعون تتوقعون ايش هو اتوقع اللي فصفصر الدد واللي تابع مقاطع كثير راح يعرف ايش موجود هنا فشاركونا في قناه التعليقات ليش نحرق هذا يلا نحرق الـ نحرق او قام من القبر كلهم قاعدين يطلعون من فوق ال- من فوق من تحت ال- من القبر قاعدين يطلعون والله البوكس حقها قوي لازم نحك- نح- نحرق ال- التوابيت هاي والله التورش مرة قوية ما بستخدم الرصاص قليل مرة عندي الرصاص هذا القبر الرئيسي ولا لا لا شوف شوف تابوت كفو عطوني رصاص يا اخي البوكس حقه جامد تدميجه مرة عادي او اني انا رافع الصوت اسمع كوب كذا بكوب يا ما تخلصوا يطلعوا كثير ما هذا؟ ايوه حالة اهل حالة والله مالكم الا بالشوتجن شو هذا تبي يا ساتر والله عنده حركات كمان ها حركه شكرا لا والله حماس بلاك ووتر جريف يارد كلينت شوف الظاهر انه لما يكون اكس في الخريطه أقدر نلوتهم صح ايوه شوف التلويت التلويه اسرع من شو اسمه ريدمشن 2 طويله مره انيميشن التلوين <تصفيق> شوف اذا انتم عندكم عن خبره في ديد نايت مير مثلا عندكم اماكن مخيفه او اماكن جديده او زي كذا اكتبوا لنا في خانه التعليقات عشان نسوي لها مثلا حلقه خاصه نروح لها في بعض الاشخاص قالوا لي انه في حصان ناري اتوقع وحاجة زي كذا راح نسوي له حلقه خاصه وراح نجيبه ونروضه يقولوا عنه مره قوي نشوف لانه فعلا والله الحصان اللي معايا مره ابو كلب ضعيف فان شاء الله راح نجيب الحصان هذا الناري في اقرب وقت ممكن يا بايخ ايش بو مسخة قاعد يمشي طيب نرجع مرة ثانية يما بعدها عندهم دفاع او يدافعون عن المدينة قاعدين واني ادافع عن المدينه اها يعني بين فتره وفتره تكون في المدن دفاع اي مسطره هنا ما في ديداي؟ اي والله فيه ديداي فخمة يلا موت يا ابوي مسختها انت طيب هنا ايش ماني فاهم شكله يعني السيف زون يعني ممكن الحين حنا يعني تقريبا انقذنا المدينه او حررناها من الزومبي او قتلنا كل الزومبي عرفتوا لكن ممكن فجاه يجون مره ثانيه عرفت فانت لازم تحميها وزي يعني الآن ما فيها ولا الزومبي. حلوين طيب I just saw my daughter get eaten by some creature sent straight from hell. Thanks for asking. I'm kind of sorry I did. Sorry, mister. Forgive my wife. We've suffered terribly. What's going on? But it's the government's fault. Ain't it always? Well, they let in too many foreigners. Just shut the goddamn border or things like this happen. My daughter was just some satanic demon's lunch because of the goddamn government. And I pay my taxes. Usually I think we may be moving a little off topic here. I ain't a wise man, but I have done a little traveling. These creatures ain't like any foreigners I've ever seen. Thanks for the input cow من cow pos I some money guys and my family <sighs> and I'm taking advice about tolerance from a gunslinger. <sighs> Who the worlds in my life come to? And my daddy told me I never should have gotten married. This is all your fault you, you useless man <sighs> Not no, دورين Not this again. Your daddy was a bully and a drunk. Well, you ain't no kind of man. I'm sorry to interrupt your happy Is there anything I can do to help? You got any idea of how we can survive? You could انا جاي نساعدكم ترى. طيب الآن همتنا ندور على هالباقي ناس عايشين أو لا. عنهم ونحن نتحدث عنهم ونحن نحن نحن نحن نحن نحن I ain't taking no chances. Kill him! He's one of them! Nah. No, I ain't. Don't take no chances, Silas. Have it your way, all right? Listen. I ain't coming no closer. Do you know what's going on? It's the glass eye. The freak with a glass eye. He caused this. No, no, no. It's the snake oil man. These poor folks have been drugged. I blame the Mexicans. They haven't been struck down. All right, We heard a lot of stories, mister. Some say it's a moon. <laughs> Don't say it's drugs. Hey, don't come no closer now. Stand back. <laughs> Apparently it's worse in New Austin. Must be where it came from. And it looks like I'm headed down to New Austin. What <laughs> did <one of> you <laughs> say? Snake oil? It's the glass eye. I blame the Mexicans. Oh, Connie McTavish, you don't know nothing. You always was an ignorant shrew. I bet your husband's glad he's dead. Well. well. At least my husband never took favors from the stargazers Lucille Billingsgate. You say you're sorry, you hell Bill. what trust? And yeah, yeah. how are we gonna rebuild America like this? Now, see, I thought we had it all decided. We was gonna be kind and gentle and pay homage to our leader who happens to إيه never had that decided we decided we would hold شوف هرب ولا حق انا الليدر انا القائد شوف على رجولك عشانك طول طول المادة وأنت قاعده تتكلمين كلام بايخ يا بايخ. طيب زي ما شفتوا لحد الآن ما في أي أحد عارف إيش صاير في المدينة فقط إنه الناس متحولين إلى زومبي لكن مهم عارفين السبب. من بعضهم بيقولون إنه بسبب المكسيكيين، بعضهم بيقولون بسبب اللي هو سنيك أويل أو سم أو حاجة زي كذا. لكن لحد الآن ما في أحد متأكد من هذا الشيء ساتر. في صوت صراخ. أوه حرامي بابايا راح بالله الحرامي الرمه هذا يعني شوف انتونيا ملخبطه وزومبي وكذا هو همه انه يسرق يا اخي والله مي حاله زي ما قلت لكم انه لحد الان مو عارفين ايش هو السبب لذلك يبغى نلعب أكثر عشان نعرف هنا راح ننهي حلقة اليوم والحلقة الثانية من Undead Nightmare شفنا فيها عدد من المهمات وشفنا ناس يسرقون وغيرها وأيضا أخذنا فكرة عامة عن إيش صاير وتقريبا بدينا في المعمعة وحبكة القصة طيب يا لهبيين شاركونا آراءكم في خانة التعليقات عن مقطعنا اليوم هل أعجبكم أو لا وإذا كانت في سلبيات لنا في خانة التعليقات طيب بكذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة حطوا لايك ليجيكم زومبي الآن ويداهمكم ها يلا سلام عليكم